I denne filmen ska jeg vise deg hvordan du gir tilbakemeldinger på studentarbeider i Canvas. Detta är en videreføring av filmen som heter Hvordan gi tilbakemelding og se innleveringer i Canvas, så hvis du ikke har sett den, kan det være lurt å se den först. Vi är nå inne i Speedgrader. där i Speedgrader vi gir tilbakemelding på studentoppgaver, och den fungerer etter min mening veldig godt. Vi har nå gått in i en av mine studier, og her har jeg en studentbesvarelse i Word-format. Det er viktig å vite at det som står på skjermen nå er en visning av et Word-dokument, det er ikke et Word-dokument i seg selv. Canvas har en tjeneste som heter DocViewer, og det er en DocViewer vi ser nå. Da har den på en måte gjort om, Word-dokumentet til en pdf, slik at jeg kan kommentere oppe på dette Word-dokumentet. Her ser du en oversikt over de filformatene som støttes i DocViewer. Det er sånn som pdf, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, åpne formater og tekstfiler. Personlig så erfarer jeg at jeg kan få både Excel-filer, riktig ikke veldig godt, og bilder, JPEG-filer, PNG-filer og så videre. Så denne dokumentasjonen fra Canvas, det er flere filtyper som kan brukes, så rett og slett prøv deg fram og se om det går. Nå skal vi gå gjennom disse funksjonene som ligger inne i eh, DocViewer. Eh, DocViewer har en egen verktøylinje, det er denne grå linja du ser på skjermen nå. Lengst bort til venstre så har du en knapp, trykker du på den, så laster du ned Word-dokumentet til din egen harddisk som pdf. Legg merke den i hjørnet. Dette ble en pdf hos mig av denne fila. Her ser vi at vi er på side 9 av 13 i dokumentet. Her kan jeg velge å zoome inn, her kan jeg velge å zoome ut i dokumentet. Ønsker jeg gå i fullskjermsvisning så trykker jeg på denne knappen och da er jag i fullskjerm og der vil den være, heter du trykker på Escape og så er du tilbake igjen. Denne pila er den han vanligvis står på. Den er grei i forhold til å kunne merke tekst når han står på pil. Så er det denne kartpunktet, for dette er faktisk en punktkommentar. Her er det et koordinatsystem slik at Canvas skjønner jo ikke at dette her er linje 39 ord nummer 4. Så du går egentlig ut og så sätter du en markering på kartet. Her går jeg for eksempel og skal kommentere og undersøke, trykker jeg på den, og da får jeg opp et kommentarfält og da kan jeg skrive in min kommentar fortløpende på det stedet i dokumentet konvertert til pdf. Så har vi denne funktionen Den heter fremhev. Det vil jeg kalle gulpenfunksjonen så Hvis jeg skal fremheve overskriften her nå, så merker jeg den, og det vil se da at den blir gul. Jag kan trycke på detta kommentarikonen och få å skrive en kommentar till varför jag gulat ut detta i besvarelsen. Vid alltid att hvis jag ska sletta en kommentar så gör jag det där eller här over med den söppelbätta som vi finner två steder. Jag kan som varsomhelst gå in och skrive text var som helst. helst. Trycker jag på denne T för märknad i fritext så kan jag gå in, trycke var som helst i dokumentet velge farge her oppe til venstre. Jeg velger rød. Det er vel tradisjonelt fra læreren. Eh, se på dette utropstegn. Og så kommer denne kommentaren frem i dokumentet hos studenten. Av og til så kan det være sånn at vi sier at dette her, dette bør du ikke ha med. Her er funksjonen for å stryke ut. Da går jeg rett og, og marker det som kanskje bør droppes i det ferdige produktet til studenten. Hvis du er så heldig at du har en en touchskjerm PC, typ Microsoft Surface eller lignende, så er jo denne funksjonen her veldig bra. Dette at du kan tegne oppe på besvarelsen. Da blir det en pen. Nå har jeg bare mus på denne maskinen, så da blir det at jeg viser her med å tegne rundt omkring på ting på skjermen som de skal henvise til. Og også her får jeg opp, hvis jeg ønsker, og legge inn en kommentar om hvorfor jeg har tegnet på skjermen og sagt akkurat dette hvis ikke dette automatisk kommer fram i forhold til det jeg tegner. Den siste funksjonen vi skal se på det er et område. Hvis jeg vil ta dette siste punktet her og merke ut det så drar jeg denne blå ruta blå fordi at jeg valgte blå farge her oppe. Her står vi fritt å velge andre farger og så kan jeg skrive inn min merknad i forhold til dette. Vit også at det finnes en versjon av Speedgrader for iPader, den heter Teacher. Hvis du går på App Store og søker etter Canvas så får du opp et valg som heter Teacher, en app som er gratis. Jeg liker bedre å jobbe i nettløsningen, webbaserte web løsningen av SpeedGrader. Men det som er bra for iPaden det er at her har jeg en iPad där jeg har en pen jeg kan skriva oppe på SpeedGraderen. Men jeg syns det går fortere å rette oppgaver i den vanlige nettbaserte versjonen. Da vil jeg henlede oppmerksomheten til kommentarfeltet som ligger borte til høyre. Etter min mening en fantastisk verktøy i forhold til informativ vurdering. For her kan man ha en pågående dialog mellom den som gir tilbakemelding og studenten og man vil ta vare på for alltid den kommunikasjonen vi har hatt om denne oppgaven. En veldig veldig flott tjeneste. Men nå skal jeg vise de forskjellige måtene som du kan gi tilbakemelding på här inne i SpeedGrader. Først så klikker jeg inn i kommentarfeltet med musepila mi, og her kan jeg da skrive kommentarer inn fortløpende, slik som vi gjør det på vanligvis. Jeg er vanlig med frontet fra tidligere. Jeg synes det er utrolig mye mer effektiv prosess og mer oversiktlig når jeg gjør dette här inne i Canvas. Men la oss se på andre kule løsninger som finnes i Canvas. Her har vi hvis vi begynner lengst til høyre så har vi en som heter talegjenkjenning. Hvis jeg trykker på knappen her på talegjenkjenning så kommer jeg inn i et tekstvindu og her trykker jeg på record. This is a test in English if you understand what I'm saying. Og da forsvant den og så fortsetter den å skrive etter hvert. For jeg kan også snakke på norsk når jeg gjør dette här. Jeg kan riktig nok ikke ha tegnsetting. Det må jeg gjøre etterpå. Og så trykker jag på stopp og här borte så får jeg nå inn dette tekstvinduet. Hvis du synes tekstvinduet er lite så kan du gå ned i høyre hjørne, holde venstre musknapp inne og dra nedover. Som dere ser här så kom det jeg snakket automatisk inn som kommentar. Jeg skriver ikke veldig fort på tastaturet. Jeg har testet detta på mig selv, og jeg snakker 450 prosent raskere når jeg snakker inn en kommentar enn når skriver den inn. Rikt nok så må du gå inn og sette litt tegnsetting og sånn etterpå, men den er overraskende god til å kjenne igjen stemmen min, både på norsk og engelsk som jeg har prøvd. Så går vi videre til en som jeg er veldig glad i, og det er dette med å kunne gi auditiv eller videobasert tilbakemelding. Denne knappen her er et mediekommentar. Hvis jeg trykker på den, så kommer det fram på skjermen et vindu der jeg kan velge mellom videoinnspilling eller lydinnspilling. Uansett hvem av dem jeg bruker, så må jeg trykke på allow. På denne måten trykker jag på allow, og her på lydinnspilling trycker jeg nå på record. Snakker in, fortløpende, trykker på stopp og skjerper ferdig. Og detta er en veldig typisk feil som vi får opp i Canvas at det blir skurret til høy lyd. Og det kan vi motvirke Vi å gå ned til høyre. Nå har jeg en Windows-maskin. Høyre klikker på høytaleren. Velger innspillingsenheter. Så går jeg in og så velger jeg inn hvilken mikrofon jeg ska bruke til å spille in. Velger jeg denne här. Och så trycker jag på egenskaper. Och så går jag på nivå. Och här er det at väldigt mange mikrofoner blir det vi kallar för overstyrt, så jag må dra ner detta här. Trycke OK och så trycker jag bruk som standard. Och så trycker jag OK igen. Och då kunde jag trycka save här nå hvis jag önskar att ta vare på det, men det önskar jag ikke göra så då trycker jag bara på X. Låt oss visa det samme nu med video. Jeg går in på knappen, går litt tid, så trykker jeg på allow. Dette forutsetter at du har installert flash på datamaskinen din, og det kan være litt krunglete å komme i gang etter starten, så trenger du hjelp, så spør din lokale IT-driftorganisasjon. Jeg trykker på allow. Etter litt tid så kommer videobilde fram, og da trykker jeg rett og slett record på skjermen. Snakker in den kommentaren jeg ønsker å ha. Legg, borte, legg merke til dette metret borte til høyre. Det bør ikke ligge helt på toppen hele tiden, for da blir det dårlig lyd. Så snakk heller lavere, slik at dette metret ikke bonder sig. Når jeg er ferdig, så trycker jag mitt på skjermen. Går det lite litt tid? Snakker in den kommentaren jeg ønsker å ha. Legg, borte, legg merke til dette metret borte til høyre. Det bør ikke ligge helt på toppen hele trykker jeg på Save hvis de er fornøyde med opptaket og da legger denne seg inn. Dere hørte på lydkvaliteten her at jeg gjerne kunne gått enda lavere på innstillingene i forhold til mikrofonen som ble brukt i opptaket. Nå er dette här lagt in som en videokommentar på like linje som en tekstkommentar in i eh, tilbakemeldingen. Eh, jeg anbefaler å lese litt artikler av Petter Mathisen som argumenterer godt för videobasert undervisning. Da ska jag visa dig den siste punkten på programmet här och det er filvedlägg. Här kan vi alltid trycka på eh Velg fil och så lägger vi till en fil in i om det är en videofil eller et Word-dokument eller et bild, det heter opp uppte där så trycker man på filen man vill ha och så trycker man på öppna och da trykker man på Sett in og da lastes den filen opp inn i diskusjonen tilbakemeldingsvinduet for studenten. Hvis det er en ting jeg ikke er helt fornøyd med tilbakemeldingsmulighetene i Speedgrader hos Canvas, så er det det at jeg ikke kan gi en screencast video tilbakemelding, samtidig som jeg bruker disse verktøyene her til å gi tilbakemelding på teksten. Til slutt så skal jeg vise deg min egen lille workaround i forhold til å gjøre dette. Jeg har lastet ned et gratis Screencast-program som heter Screencast-O-Matic, enkelt å bruke, så då har jeg installert på pc min. Da skriver jag Screencastomatic, o på den, så starter programvaren. Jeg bruker den gratis programvaren som kan spille opp til 10-12 minutter i gratis, og tilbakemeldinger bør aldri være så lange, så jeg trykker på Free Recorder på denne måten. Da kan jeg velge både skjermen og videobildet. En del synes kanskje det er litt ubehagelig å ha videobildet av seg selv, men studentene syns det blir veldig personlig å ha deg som læreren sin inni sitt dokument, så det anbefaler jeg på det varmeste. Nå velger jeg både video og skjerm og lyd, og så trycker jag på Record. Da teller jeg ned. 1, 2, 3. Hei kjære student, här er min tilbakemelding på din oppgave. Som du ser ut av det du har skrevet her, så må du jobbe litt mer med kildehenvisningene dine. Det som derimot er her nede, det synes jeg har blitt veldig bra. Og slik fortsetter du videotilbakemeldingen til du er fornøyd, trykker på screencast o trykker på Done, da får den förhandsvisning, du kan se på tillbakemelingen visst du vill. Hej kära student, här är din tillbakemelding på dig. Och så trycker jag på pausa, stopp på den. Så eh väljer jag save as, da tar jag videofil. Och så eh, må måste jag gå in og ge ett filnamn. Där är det eh navn på student, slik likat jag finner tillbaka filen lätt efter på. Och så trycker jag på publish. Jeg må også velge at jeg vet hvor jeg faktisk legger fra meg filene og bestemmer det. Da tar det dette litt tid, og så lages dette som en MPEG-4-fil, og da sier jeg done. Det som er fint i kanvas nå, nå har jeg gitt alle disse tilbakemeldingene på skjermen. Nå går jeg bort her på filopplasting, trykker på filopplasting, velger fil, går inn og bla meg fram til der jeg hadde videofilen, navn på student, velger åpne og så tar, trykker jeg på Send inn. Dette tar ofte litt lang tid å laste inn videoer, men denne gangen gikk det bra. Da har vi vært igjennom en del forskjellige løsninger på å gi tilbakemeldinger på studentoppgaver i Canvas. Jeg håper du finner denne videoen som nyttig.